فإنه بيحظى بشعبيه كبيره بين العلامات التجاريه والعاملين في التسويق بالعموله، فالإحصائيات بتشير إلى أن 81% من العلامات التجاريه حول العالم تعتمد على التسويق بالعموله. سريعا هنتكلم عن زياده أرباح الشركات والمسوقين، ازدهر سوق التسويق بالعموله عبر الإنترنت في الآونه الأخيره، فقد تجاوز حجم الإيرادات العالميه للتسويق بالعموله حوالي 12 مليون دولار و16% من إجمالي المبيعات اللي بتكون عبر الإنترنت، و 94% من المسوقين بيعتمدوا على شبكات التسويق بالعموله.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 مع التسويق بالعمولة يمكنك العمل من المنزل من خلال إطلاق الحملات الإعلانية النجحة إلى الجمهور المستهدف وتحليل نتائج هذه الحملات وتقييمها والسعي لإقناع العملاء المحتملين بالمنتجات أو الخدمات باستخدام الكمبيوتر أو اللابتوب المزود بالإنترنت كما أن التسويق بالعمولة يعد من المجالات المريحة والمرنة لأنك بتختار المنتجات اللي تقدر تسوق لها وتحدد أوقات العمل المناسبة لك والجمهور اللي هتتعامل معاه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 لَإنه مش بيرتبط بصناعة محددة وما تشغلش بالك خالص بالميزانية والتكاليف ولكن اسمح لي أقدم لك بعض النصائح المهمة النصيحة الأولى إنك تكون من المؤثرين ممكن إنك تمتلك صفحة بتضم آلاف المتابعين على فيسبوك أو تويتر وتستثمرها في توجيه المستهلكين إلى أي منتج، أو تسعى لبناء علاقة عمل مع علامة تجارية بصفتك من المؤثرين على الشبكات الاجتماعية مقابل حصة من الأرباح. خلينا دلوقتي نلقي الضوء على التدوين للتسويق بالعمولة، فلو كنت بتتمتع بمهارة الكتابة التسويقية فتقدر تروج للمنتجات والخدمات عن طريق مدونتك، استخدام أساليب الإقناع المختلفة وحث القراء على إجراء التحويلات لإتمام عمليات الشراء.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 وما إلى ذلك فهل أنت من اللي ممكن ينموا أو يطوروا مهاراتهم اللغوية بهدف الربح من كتابة المحتوى على الانترنت ففي كتير كتاب ومؤلفين بيكسبوا المال من خلال الانترنت فليه أنت ما تكونش واحد منهم لكن الأمر هنا مش هيتحقق من غير ما تتبع استراتيجية محددة وخطة أكثر وقعية لتحقيق حلمك في الربح من الكتابة على الانترنت وهنا ممكن أنت تسألني وتقول لي إيه هي طرق الربح من كتابة المحتوى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 على منصات زي مستقل وخمسات اكيد انت دلوقتي نفسك تعرف اكتر ازاي بتربح من التسويق بالمحتوى اسمح لي اقول لك هنا ان في شركات كتير بتسعى لزياده الوعي بالعلامه التجاريه وجذب العملاء المحتملين ليها وبناء الثقه والمصداقيه مع العملاء الحاليين والجدد من خلال التسويق بالمحتوى والشركات دي بتكون متعطشه للمحتوى الرقمي اللي هيمكنها من زياده ايراداتها وعشان كده هم بيحاسوا دايما عن المستقلين اللي عندهم القدره على التسويق بالمحتوى لتحقيق غايات